Колекції одягу, яку за тиждень створила хмельницька студентка Оксана Коріньовська, друкують на сторінках і обгортках українських глянців, каже авторка. Вони запитали, чи можна розмістити роз... мої роботи в журналах. Згодом я тільки побачила, що це такі великі глянці. «Вок Україна», «Елля Фісель», Марі Клар» і на сторінці «Украйнін фешн вік» також. Звісно, кожен мріє туди потрапити. За словами 22-річної дизайнерки, її запросили на тиждень моди в Латвію. Зараз я працюю над вишиванкою, також в 3D, яка буде приймати участь в Rega Fashion Week. Але у форматі digital, так. Одяг Оксани Коріньовської не можна купувати і носити в реальному житті. Лише в віртуальному світі, каже дизайнерка. За її словами, такий спосіб придбати собі новоріч, популярний серед молоді високотехнологічних країн. Україна, каже, тільки наближається до цього тренду. Людина купує її таким чином, що вона надсилає своє фото на цей сайт, і далі за допомогою там, якихось нових технологій цю панамку одягають на фото, і воно виглядає так, ніби людина дійсно вдягнена в цьому одязі. На створення колекції, каже, її надихнули ілюстрації подруги Дарини Іванюшко, яка дозволила їх використати в одязі. У колекції шість речей. Рожева панамка, каже Оксана, найбільш сподобалась українським і закордонним законодавцям моди. Рожева панамка, вона виставлена на міжнародному сайті, де продається Такий 3D-одяг. І так як його заснували цей ресурс наші українці, кошти, передані від продажу таких одиниць, вони йдуть у Фонди підтримки України. І одна з робіт моїх, яка є поза колекцією, це жінка з піднятою рукою, яка усоблює Україну, вона буде виставлена також на цифровому аукціоні. Оксана розповідає, створила свою колекцію в програмі Клод 3D, яка дозволяє кроїти й шити, не беручи до рук ножиць і голки. Мені, як дизайнеру, дає. Широкий спектр можливостей, оскільки я можу фантазувати і створювати фактично будь-що, не використовуючи на це якісь матеріальні ресурси, не плачу за них кошти. Викладачка Оксани Ельвіра Базилюк розповідає, таку програму майбутні дизайнери опановують на четвертому курсі. Студентка Коріньовська зараз на третьому курсі тож, каже, випереджає навчальну програму. Це тренд вже, мейнстрім, коли люди вже Хочуть зекономити, не купляти новий одяг, не викидати його, а створити собі образ замість, якраз за рахунок віртуального. Вона використовується творчо, вона працює взагалі з образом, вона передається, розвиває себе навіть в цій програмі. Оксана каже, її віртуальний одяг наразі продається, та в планах створити свою колекцію в реальному світі. Світлана Поробок, Дем'ян Цегольник, новини на Суспільному, Хмельницький.